سباق السيارات هو مجال ذكوري ودخول المراه وابداعها كي كيبين على روح تحدي لي كتميز به واليوم سوف نلاقيكم مع نموذج من هذه النساء Yo madame, t'la connais, Yasmina qui est une passionnée par l'esport automobile. elle a déjà commencé à m'ouvrir à d'autres ryades heidi. Salut Yasmina. Bonjour Yasmina. Ça va? Très bien, pndoula. Je suis avec Brigitte. Bonjour Brigitte. Ça me paraît intéressant. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Je vais m'occuper de toi. Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour un petit tour. د سيركوي oui. mm -hmm. ولكن جي ياسمينة سباق الرالي منذ خمس سنوات ولكن بدات من قبل بالكارتينغ والسلالوم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> les grands pilotes de course, ouais. de formule 1, colomb double carte. Rage, ben Waouh. 19. Je pense que tu as deviné. Nos que d'avant. يقف الظروف الخاصه وبهذه السرعه تجعل كتجعل جميع الحواس تتفاعل مع اي منعطف في الطريق. سيناريو الفائق اللي دابا غادي مع معايا ياسمينة كيفاش كيكون سلالوم لي هو عندو قواعد خاصه exercice, si ça ça, اللي الناس اللي يلا, euh, في le, في le اردت ان اردت ان وي، ان اردت ان اردت ان في ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان parfaite vraiment صافي تيهييتي بره تات devenir une في مرحبا وقت ما ضيتي قوليها ليا وجي عندي ان توكا نبدا الحال استمتعت ب لي جاني يمكن وا ولا بض نعطيك شي حوايج لي ساهلين بوغ تونيسي ديجا وباش نحبك في السبور مي سينو انا صافي ما فيتري بليزير دو تاكويغ لكن قبلتي لان فيتاسيون ديال وحتى نتوما الا كنتو شي سبور اه اكستريم بحال هكا شاركوا معنا وديروا عليه الهاشتاغ على لا كما مثلا نشوفوه ونبارطاجيه وبحال ديما كاع لي ديال لالاشلا تقدرو تتفرجوا فيهم سو لا بلاتفورم سا ديال